نحد زی نویس کردن فیلم ها در یوتیوب روتون توضیح می ده. در نظر داشته باشیم که با مشارکت در زیرنویس کردن فیلم ها میتونیم به شه رواییان برای دیدن فیلم ها خیلی کمک کنیم زندگی اینکه در های آموزشی برای کسانی که فارسی زبان هستند ها، استفاده اما برای کسانی که فسه زبان نیستن یا اس ایرانی هستند و این به زبان فارسی زیاد مثلد نیستن از این میتونیم بهشون کمک کنیم اصلا در فیلم های آموزشی که در مورد فرهنگ ایرانی یا موسی ایرانی هست برای شروع وارد سایت یوتیوب میشیم در قسمت سایمین یا ثبت نام اگر حساب کاربری جیمیل در گوگل داریم میتونیم با زادن پسفور وارد بشیم وقتی وارد شدیم کافیه که در قسمت مای چنل یا کانال من کلیک کنیم در صورتی که ما کانالی نداریم کانالی میسازیم و نام اون کانال رو انتخاب میکنیم هر چیزی که داریم اون بخواب و یا ساخت چنل رو کلیک میکنیم در اینجا کانال ما ساخته شده بیتونیم بهش اکس ازفه کنیم یا مواد مختلفی بهش ازفه کنیم اما این آماده شده برای اینکه ما بتونیم در زیر نویس مشارکت کنیم عنوان نمونه یک ویدیو رو که میخواهیم این کار رو روش انجام بدیم انتخاب وقتی فیلم مورد نظر رو آوردین در قسمت تنظیمات کلیک میکنید در قسمت زیرنویس افزودن زیرنویس رو انتخاب میکنید یا اگر به انگلیسی نوشته شده باشه برای شما Add Subtitle وقتی وارد صفحه مربوطه میشین میتونیم زبان رو انتخاب کنید عنوان نمونه انگلیسی یا 178 زبان دیگر رو در حواظر میشه انتخاب کرد و اقوان امونه من که انگلیسی رو انتخاب میکنم در اینجا که آمده است برای اینکه من شروع کنم به زیرنویس کردن، چیزی که در تصدیل میدینم توزیه دروریهی که میده برای نمایهی که انگلیسی رو کلیپ میکنم و الان آمده است و اقوان امونه وقتی وقتم رو پخش میکنم اگر نیاز هست که در همین قسمت من زیرنویسی به نویسم در اینجا تایپ می‌کنم و این زیرنویس می‌بینید که در زیر تصویر در این نقطه قرار می‌گیره و همینطور می‌تونم اضافه کنم با مصفت زدن، این زیرنویس اضافه میشه و همچنین ادامه می‌دم جلوتر که میره و حالا مثلا گفت و شروع میشه از از میتونم باز دوباره بازهای رو در اینجا کنم و با دکمه افزودن و ارسال برای بازبینی اون رو ارسال کنم در حال حاضر نمونه ای از یک ویدیو که زیرنویسی اون کامل شده به شما نشون میدم این ویدیو در حال حاضر زیرنویسش فعال شده بخش اول دستگاه ما بود وقتی ما در این دستmethod نویس خیلی کلیک کنیم بوکمارک که کامل ایجاد شده تا به ناشناویان یا کسانی که فارسی بلد نیستن کمک خواهد کرد پیشنهادش از همکاری که در زیرنویس کردن ویدیوهای آموزشی کانال آموزشگاه اندیشه فریدونی می که شید